Traian besescu distruge pe Dan Voiculescu I pe cei de la antena 3, cea Cacuz fostul presubliniere din te, un Fostul presubliniere din te, Traian Besescu, de de pe mânt pur sublinierei simplu cu fondatorul antenelor, Dan Voiculescu, dar sublinierei cu vedetele antenei 3. Mihai Gâdea sublinierei Mircea Badea În direct la România TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Besescu a acuzat Alianca dintre antena 3 sublinierei RTV sublinierei a acuzat o sepelare a lui Voiculescu. În Înceleg Alianca de a unui escroc de teapa lui Dan Voiculescu. E o sepelare a meciurcilor mediatice ale lui Voiculescu, gâdea sub liniere Ibadea. Încercare de sepelare a unuia care a fost condamnat la 10 ani de pus sub cerie. E o campanie sub liniere România TV, a tunat Băsescu.